Η ζεστή σα αγορά μπορεί να είναι μία από τι μεγαλύτερε πηγέ πελατών, συνεργατών και συνεργασιών για την επιχείρησή σα. Το να δουλεύετε με συγγενείς και φίλου μπορεί να είναι ευλογία και κατάρα. Αν θέλετε όμω οι συγγενείς και οι φίλοι σα να συνεχίσουν να σα σέβονται, να σα δίνουν συστάσει και ενδεχομένω να γίνουν πελάτε ή και πιθανόν να πούνε ναι στην πρότασή σα, στην παρουσίασή σα, προτείνουν να ακολουθήσετε αυτού του πέντε κανόνε. Του παράγοντε που θα κάνουν ευκολότερη την ανέβριση υποψηφίων στι ζεστήσει αγορά. Γεια σα, είμαι ο Χωδρί Αραμπαζή, συγγραφέα του βιβλίου Academy of Digital Marketing, δημιουργό του GreekCoach.gr και του προγράμματο Επαγγελματία του μέλλοντο στο FuturePro.gr. Και αυτό που κάνω είναι να βοηθάω ανθρώπου που ασχολούνται με το δικτυακό marketing και την online και offline επιχειρηματικότητα να πετύχουν με απλό τρόπο. Αν είστε καινούριο στο κανάλι μου και στα βίντεο μου, κάντε εγγραφή πατώντα το κόκινο κουμπί για να ενημερώνεστε για κάθε νέο βίντεο που ανεβάζω κάθε εβδομάδα. Επίση, μπείτε στο GreekCoach.gr κάθετος blog για να βρείτε πάρα πολλά άρθρα και βίντεο. Με ιδέε και συμβουλέ που θα σα βοηθήσουν στη ζωή και στην εργασία σα. Ξεχάστε για μια στιγμή ότι είστε στο δικτυακό marketing. Αν υποθέσουμε ότι ξεκινούσατε μια οποιαδήποτε άλλο είδου επιχείρηση, όπω ένα κατάστημα λιανική, ένα κέντρο εστιατική, μια κατασκευαστική εταιρεία, οτιδήποτε. Πού θα βρίσκατε του πρώτου πελάτε σα, του υπαλλήλου σα, του συνεργάτε σα, από πού θα του βρίσκατε, από πού θα ξεκινούσατε να κάνετε ανέβρεση υποψηφίων. Σχεδόν σε κάθε μία από αυτέ τι περιπτώσει. Το άτομο που ψάχνετε θα προέρχεται από έναν φίλο ή συγγενή σας ή από μία σύσταση που θα πάρετε από έναν φίλο ή συγγενή σας. Στο δικτυακό marketing στο MLM αυτό το ονομάζουμε ζεστή ή καυτή αγορά. Η ζωή μας φαίνεται να είναι μία σειρά από εμπειρίες οι οποίες προέρχονται από επαφές που έχουμε με άλλους ανθρώπους. Η δουλειά σας ως δικτυωτές, ως επαγγελματίες είναι να χτίζετε γέφυρες με αυτές τις επαφές και χωρίς να πιέζετε να αφήνετε πίσω σα όσου δεν ενδιαφέρονται. Σχεδόν όλε οι επιχειρήσει ξεκινούν με αυτόν τον τρόπο. Για ποιο λόγο να ενδιαφέρει και η επιχείρησή στο δικτυακό marketing, η εναλλακτική σα επιχείρηση. η ζεστήσει αγορά μπορεί να είναι μία από τι καλύτερε πηγέ πελατών, συνεργατών και συνεργασιών και για την επιχείρησή σα στο MLM. Τώρα, φυσικά, όπω είπα, το να δουλεύετε με συγγενείς και φίλου μπορεί να είναι ευλογία ή και κατάρα. Αν όμω θέλετε οι συγγενεί και οι φίλοι σα να συνεχίσουν να σα να σα δίνουν συστάσει και ενδεχομένω να γίνουν και πελάτες σας ή και συνεργάτες σας και να πούν ναι στην επιχειρηματική σας παρουσίαση, τότε προτείνω να ξεκινήσετε να δουλεύετε με τις ζητήσεις αγορά, ακολουθώντας όμως τους εξής πέντε κανόνες. Κανόνας νούμερο 1. Συγκρατήστε τη γλώσσα σας. Ποτέ μην προσβάλλετε κάποιον με την απόφαση του να μην ξεκινήσει συνεργασία μαζί σα, στην επιχείρησή σα. Μην πείτε σε κάποιον ότι είναι χάο γκάπη, ή ότι είναι ανάγκη, ή κάτι τέτοιο, επειδή δεν θέλει να συνεργαστεί μαζί σα, επειδή δεν θέλει να πάρει τα πρόϊτα σα. Ακόμα και αν είναι ο αδερφός σα, τον οποίο το βρίζετε όλη μέρα. Όσον αφορά την επιχείρησή σα, μην μιλήσετε με αυτόν τον τρόπο. Συγκρατηθείτε. Είναι αντιεπαγγελματικό και δεν έχει καμία θέση στη συζήτησή σα. Κανόνα νούμερο 2. Φερθείτε σοφά. Το όχι. Σπάνια είναι όχι. Ο ίδιο αδερφό που σα είπε τώρα όχι, μπορεί σε 2-3 εβδομάδε ή σε 1-2 χρόνια να χάσει τη δουλειά του. Αν έχετε γελιοποιηθεί όταν τον προσεγγίσετε την πρώτη φορά, όχι μόνο δεν θα κάνει τη δουλειά, αλλά τι θα κάνει. Θα τρέξει σε όλου του φίλου και του γνωστού και του συγγενεί, να του πει για την απάτη που ξεκινήσατε, για την πυραμίδα που πήγατε και μπλεχτήκατε. Και όλα αυτά γιατί. Γιατί εσεί έπρεπε να του, του, του, του έδειξα εγώ, ή του είπα πόσο ανόητο είναι κάτι τέτοιο. Αυτό δεν είναι σωστό. Κανόνα νούμερο 3. Χειριστείτε το, διαχειριστείτε το. Για περισσότερα από 18 χρόνια έχω χειριστεί αντιρρήσει, ανησυχίε, προηγούμενε αποτυχίε ανθρώπων που οποιαδήποτε αποτυχία, κακέ εμπειρίε που μπορεί να είχαν, που όλα αυτά μου έχουν δείξει πώ μπορώ να διαχειρίζομαι αποτελεσματικά τέτοια ζητήματα. Και όπω ακριβώ ένα έμπειρο οντοδίατρο γνωρίζει ότι το να φτιάξει τα δόντια του ασθενή του είναι το εύκολο κομμάτι τη δουλειά του. Το δύσκολο κομμάτι τη δουλειά του έχει να κάνει με τι παλιότερε εμπειρίε του ασθενή, όπω το που ήταν 14 χρονών. Τη είχε πάει σε έναν δοντιάτρο και του έγραψε μια τεράστια αβελόγια στα ούλα του και πόνισε. Η διαχείριση λοιπόν αυτών των θεμάτων, των προηγούμενων κακών εμπειριών, είναι αυτό που θα κερδίσει τον ασθενή. Μόλι αναπτυχθεί η εμπιστοσύνη, θα του έχετε για μια ζωή ή μέχρι να αποφασίσετε να σταματήσετε να εξυπηρετείτε τι ανάγκε του. Οπότε, αν συναντήσετε κάποιον που είχε μια προηγούμενη κακή εμπειρία, χειριστείτε το κατάλληλα. Τώρα, αν θέλετε να μάθετε πώ να διαχειρίζετε αποτελεσματικά τι ερωτήσει, τι αντιρρήσει και τι αναβολέ που σα δίνουν οι άνθρωποι με οποίου επικοινωνείτε, Μπορείτε να δείτε ένα προηγούμενο βίντεο μπαίνοντα εδώ, αν το βλέπετε στο YouTube, ή μπείτε στο GreekCoach.gr κάθετο objections. GreekCoach.gr κάτω στο objections. Κανόνα νούμερο 4. Ναι ή όχι. Μερικοί υποψήφοι χρειάζονται μόνο μια συζήτηση για να κερδιθούν, ενώ κάποιοι άλλοι χρειάζονται 10 συζητήσει. Δηλαδή με κάποιο αρκεί μόνο μια συζήτηση, μια παρουσίαση και είναι μέσα, ενώ με άλλου μπορεί να κάνετε μια συζητήση που να σα πούνε ένα όχι, που βέβαια το όχι. Σχεδόν ποτέ δεν ακούγεται σαν όχι, σα λένε κάποια άλλα πράγματα, τώρα δεν έχω χρόνο, ή θα τα πούμε κάποια άλλη στιγμή, ή τώρα δεν μπορώ με τα παιδιά, ή κάτι τέτοιο. Και μία φορά, η δέκατη φορά να είναι αυτή η οποία θα χρειαστεί για να του κερδίσετε. Αν θεωρήσετε ότι με μία απλή απάντηση, ο υποψήφιο σα λέει ένα σκέτο ναι ή ένα όχι, τότε θα έχετε λυπή πληροφόρηση. Α υποθέσουμε δηλαδή ότι η εταιρεία σα έχει 20 διαφορετικά προϊόντα. Αν ο υποψήφιο σα λέει όχι, μάθετε για ποιο πράγμα λέει όχι. Λέει «Όχι» και για τα 20 προϊόντα. Λέει «Όχι» στο ότι δεν θέλω να αυξήσω το εισόδημά μου. Λέει «Όχι» στο ότι δεν ξέρω κάποιον να σου, ο οποίο να χρειάζεται κάποια από τα 20 προϊόντα σου. Είναι πολλά πράγματα για να πει «Όχι» όλα αυτά. Οπότε σας προτείνω να μάθετε τι ακριβώς είναι αυτό στο οποίο οι υποψήφοι σα λένε «Όχι» πραγματικά. Κανόνας νούμερο 5. Μην γίνεστε τσιμπούρι. Πραγματικά, ποτέ μην γίνετε τσιμπούρι. Στου φίλου και στου συγγενεί σα, για να του βάλετε να αγοράσουν τα προϊόντα τη επιχείρησή σα ή να μπουν στο δίκτυό σα. Μερικέ φορέ κάποιοι δικτυωτέ είναι έτσι ιδιαίτερα εστιασμένοι σε αυτό που κάνουν, στο σκοπό του. Το οποίο είναι πολύ καλό, δεν θα πρέπει να το αλλάξετε ποτέ αυτό. Η εστίαση είναι πραγματικά αυτή που δημιουργεί μοναδικότητα. Απλά πειθαρχήστε τον εαυτό σα ω προ τι και ποιο αξίζει την εστίασή σα. Αν ένα φίλο σα ή ένα μέλο τη οικογένειά σα είναι ξεκάθαρο ότι δεν ενδιαφέρεται, τότε σταματήστε να του μιλάτε γι' αυτό. Και προχωρήστε σε ανθρώπου που μπορεί ενδιαφέρονται να γίνουν πελάτε σα ή να μπουν στο δικτυό σα να γίνουν συνεργάτε σα. Οι πέντε κανόνε λοιπόν που κάνουν ευκολότερη την ανέβηση υποψηφίων στη ζωή αγορά είναι πρώτον, κρατήστε τη γλώσσα σα, δεύτερον φερθείτε σοφά. Τρίτον, χειριστείτε το, τέταρτον, ναι ή όχι και πέμπτον μην γίνεστε τσιμπούροι. Επίση, να δείτε χρήσιμο το σημερινό μάθημα, αν το βρήκατε, αφήστε ένα σχόλιο, κάντε ένα like. Και επίση θα το εκτιμούσε ιδιαίτερα αν το μοιραζόσαστε με άτομα που πιστεύετε θα του βοηθούσε. Κάντε πράξη αυτού του 5 κανόνε, ώστε να μπορείτε πιο εύκολα να προσεγγίζετε άτομα από τι αισθήσει αγορά. Είμαι ο Θοδωρή Αραμπατζή, και θα τα πούμε στην κορυφή. Γεια σα. Σου άρεσε το βίντεο. Αν σου άρεσε, κάνει εγγραφή στη λίστα μου. Μπαίνοντα στο GreekCoach.gr, κάτω τη λίστα για να ενημερώνεσαι για κάθε νέο υλικό που ανεβάζω, μόλι το ανεβάζω κάθε εβδομάδα. Επίση, δεσου οπωσδήποτε το βιβλίο μου, Ακαταμάχτο δικτυακό marketing, θα βρει το link στην περιγραφή.